בסרטון זה נדון בנושא מעניין, מה פישרו של מספר ראשוני? מה שהתברר בסרטון זה, זה ממוסק פשוט וברור. גם כי כאשר תתקדמו מדרכים המתמטיים, תגידו שיש נושאים מתקדמיים מאוד בנויים על רעיון המספרים הראשוניים. קריפטוגרפיה, כתב הסתרגים, מתחן שחלק מההצפנה הקיימת במוחשב שלכם יבוסס את המספרים הראשוניים. אם אין אתם יודעים מהי העצפנה, אל תתוד שותחו את התהליך אמק להגיד כי מספרים ראשונים לכן נתחיל בהגדרה שתכן תהיה דלבל ביחילה, אבל כשנצפה דוגמאות, הדבר יתברר מיד. מספר הוא ראשוני, אם 1, 2, 3, מספר מתחילה ב-1. אני כאן אומר, המספרים מחלקים החיובים המחלקים רק על ידי שני מספרים T, E, U. המספר עצמו. ואחת. רק אלה המספרים היכולים לחלקו. אם הדבר לא מובן, כל צחו, אבל נעשה דוגמאות מספר. לבדור כמה מספרים, אם הם ראשונים או לא. נתחיל במספר הטבעי, הקטן ביותר. אחת. אחת מתחלק לאחת, הוא מתחלק גם בעצמו, אבל אפשר להתבלבן ולחשוב שהוא מספר ראשוני, לא! ההגדרה בורשק חלוקה בשנית מספרים תיגיים, וזה לא מקרים אחד שמחלק רק למספר 1. לכן, 1 הוא לא מספר ראשוני. נעבור למספר 2. ה-2 נחלק ב-1 בעצמו, וכן על כל הדרישות. מתחלק מפי דיוקה שניים מספרים טוביים, הוא עצמו ואחת, אחן שתיים ראשוני. ונסמן בעיגול את המספרים הראשוניים. המספר שתיים מעניין במיוחד, בשום שזה המספר הראשוני הלודי אם תחשבו על כך תגידו שכל מספר זוגי אחר מתחלק ב-2 לכן איננו יכול להיות ראשוני נדון בנושא זה בסרטים אחרים הנושא 3 לכן הוא מתחלק ב-1 וב-3 ואיננו מתחלק בשום מספר שביניו הוא לא מתחלק ב-2 לכן 3 הוא מספר ראשוני ועכשיו מגיע 4 4 מתחלק לא ספק על ידי 1 ו-4 אבל הוא גם מתחלק בשתיים. כלומר, על ידי שלושה מספרים טבעיים. אחד, שתיים, וארבע. תבכך, הוא לא מקיים את הברישות הראשוניות. אני את חמש. חמש מתחלק באחד, הוא לא מתחלק בשתיים, שלוש, או ארבע, זכרו, חלוקה, <חלוקה> מתחלק ב-5 ולכן 5 מתחלק בדיוק שני מספרים טבעיים בגבד 1 ו-5 ולכן 5 זה מספר ראשוני נמשיך וננסה תבנית חולשי ואז ננסה מקרה קשה בכדי לנהיר את 6 1 2 שלוש ושש. כלומר, יש לו ארבעה גורמים טבעיים, כשנאהוב בפרקים מחנות זאת, רק שני מספרים תורשים להגדרת ראשוניות. יש לו ארבע, ולכן הוא לא ראשוני. שבע מתחלק באחת, אבל לא בשתיים, שלוש, ארבע, חמש או שש, והוא מתחלק בשבע. לכן שבע הוא ראשוני האם הרעיון מתחיל להתבהר. השאלה היא, כמה מספרים טבעיים? כגון 1, 2, 3, 4, 5 מספרים שלמתם להגיד שנתיים ולא אפס ולא מספרים שליליים ולא שברים ומספרים לא רציונליים ושברים עשרוניים וכל היתר מקיימים בטפים להם. יש רק שניים להם אם מספר נחתר חלק רק בעצמו הוא באחת זה שני. ואם לא מתייחסים למקרה הניוlında pm, מספר אחד, מספרים רשונים הם אבנה באבנייה של המספרים לא ניתן לפרק אותם נתר הם דומים להאטומים אם תזכרו מה שאנשים חושבים, שהם...hmenגלו את הברעי של אותם שהם אינה ברעי חלו卡 ואם אנחנו יודעים שניתן הפרק את הטומים ואם עושים כך יוצרים פרצצות סגרים אבל זה הה不知道ין של94 משפרים שלא ניתן לפרקה ומכפדות שמספרים תגיעים תקנים מיותר על מספר שש נוכלו נאמר שהוא שתיים כפול שלוש. ניתן לפרקו, ושימ לב, אנחנו פרקים אותו לכפולות של מספרים ראשוניים. פרקנו אותו לחלקה, גורמר, אבל שבע לא ניתן לפירוק נוסף. כל מה שניתן אמר, ששבע הוא אחד כפול שבע. לכן לא פרקנו כלל וניכל. השבע הופיע מחדש, ועוד שאת שש, כן פרקנו. את 2 כפול 2. ואחר שבררנו זאת, פה נחשור יותר, אלו, כל ולכן לכן, מספרים, אבל, עוד אחת, אז ברור ברור 16, שווה שמונה, או ארבע ארבע, יש לו גורמים רבים, מעבר ה-16 ו-1. 16 איננו מספר ראשוני, לא בגבר 17. 1 17 מחכב, 2, את 17, ותוכח 3, 4, 4, 6, 7, 8, אף אחד מהמספרים מעבר. שום דבר בין 1 ל-17. נצמיח לחלק את 17. לכן, 17 היא שונה, ואתה נעבור 1 קשה מספר שמחשיר רבים. האם 51 הוא מספר ראשוני? אתם יכולים לעצור את הסרטון בנקודה הזאת ומנסות לחשב בעצמכם, ואם 51 הוא מספר ראשוני. אם אתם יכולים לצפור, למצוא מספר אחר מ-1 או 51, אני חלק את 51, ונראה שהמספר <מספר> מוזר. קל לחשוב שהוא ראשוני, אבל הנה התשובה הנכונה. הוא לא ראשוני. כי אנו מתחלק בשלוש, ב 17 שקפון 17, ב-51. ובכן, דאנו בצעדים הראשוניים של מה הם מספרים ראשוניים. ותרגול נוסף יופיע בסרטונים ותרגילים